السلام عليكم في هذا الفيديو سأريكم كيفية انشاء سيرة ذاتية احترافية في خطوات بسيطة وبدون الحاجة لاستخدام اي برامج كل ما عليك القيام به هو الدخول الى موقع getyourcv.net سأضع لكم رابطه اسفل الفيديو بمجرد الدخول الى الموقع اضغط على انشاء سيرة ذاتية الان حيث سنستخدم هذا الموقع لانشاء سيرتنا الذاتية. كما تشاهدون اول شيء يقول لنا اختر قالب لسيرتك ذاتية يعني قم باختيار التصميم الذي تريده بالنسبة لي أعجبني هذا التصميم لذلك سأستخدمه بعد ذلك يقول لك اختر اللغة هل تريد إنشاء سيرة ذاتية باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية أنا سأختار العربية كما تشاهدون أول شيء علينا إدخال المعلومات الشخصية طبعا كل هذه الأشياء التي سنقوم بإدخالها ستظهر في سيرتنا الذاتية هنا أكتب المسمى الوظيفي يعني طبيب محامي مهندس مبرمج إلى آخره وإن كنت تريد إضافة صورة إلى سيرتك الذاتية يمكنك أن تقوم برفعها من هنا بالرغم من أن هذا غير محبذ في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا إلا أن بقية الدول العربية ومعظم الدول الأوروبية يعتبر إضافة صورة إلى سيرتك الذاتية أمر عادي بالنسبة لي لن أقوم برفع صورة وسأترك سيرتي الذاتية بدون صورة من هنا قم بكتابة اسمك الأول والأخير أو اسم العائلة ثم بريدك الالكتروني طبعا تاكد من كتابه بريد الكتروني صحيح تمتلكه حيث ان هذا هو البريد الالكتروني الذي ستستخدمه الشركات لمراسلتك كما تاكد ايضا من ان البريد الالكتروني الذي تمتلكه لا يعطي انطباع بانه بريد الكتروني تفولي. ثم هنا قم بكتابه رقم هاتفك وهنا قم بكتابه عنوان الاقامه طبعا عنوان الاقامه ليس بالضروره ان تقوم بادخاله بالكامل يمكنك ان تقوم باضافه عنوان اقامه تقريبي او حتى يمكنك ان ت او حتى يمكنك ان تترك هذا الحقل الفارغ ولا تقوم باضافه عنوان اقامه مطلقا خاصه ان كانت الشركات التي تتقدم لها لتطلب منك اضافه عنوان اقامتك في سيرتك الذاتيه بالنسبه لي ساترك هذه الحقول فارغه لانها غير ضروريه ايضا يمكنك ان تقوم باضافه بعض بعض المعلومات الاضافيه الاخرى مثل تاريخ الميلاد ومكان الولاده والجنسيه وحسابك على ان وموقعك الإلكتروني إن كنت تمتلك واحد بطبيعة الحال طبعا هذه المعلومات اختيارية ويمكنك عدم إدخالها إن كنت تريد نصيحتي لا أنصحك بإدخال كل هذه المعلومات لأنها في الغالب غير ضرورية أدخل فقط المعلومات التي تراها مناسبة بعد ذلك اضغط على حفظ ومتابعة هنا أول شيء سيقول لك قم بكتابة المقدمة أو الهدف الوظيفي. المقدمة بكل بساطة هي عبارة عن فقرة مكونة من اثنين إلى أربعة جمل تلخص سيرتك الذاتية، والهدف منها أيضا هو إثارة اهتمام القارئ حتى يكمل قراءة سيرتك الذاتية. طبعا هذا القسم غير ضروري ويمكنك أن تتركه فارغ إن كنت لا تريد أن تقوم بكتابة مقدمة في سيرتك الذاتية. إن كنت تريد الحصول على بعض الأمثلة لمقدمات عن السيرة الذاتية. يمكنك أن تضغط هنا لتعرف كيفية كتابة مقدمة السيرة الذاتية وتحصل على بعض الأمثلة التوضيحية، بعد ذلك في الخبرات الوظيفية قم بإضافة الوظائف أو المناصب التي شغلتها بشكل عكسي يعني من الوظيفة الأحدث إلى الأقدم، كل وظيفة اكتب اسم الوظيفة التي أو المنصب الذي شغلته والمدينة يعني أو الدولة, الدولة التي كنت تعمل فيها. ثم اسم الشركة او المؤسسة التي كنت تعمل فيها وتاريخ البدء في العمل وتاريخ الانتهاء ثم يمكنك ايضا ان تقوم باضافة المزيد من التفاصيل عن العمل الذي كنت تقوم به والانجازات التي حققتها ولتقوم باضافة المزيد من الخبرات بكل بساطة اضغط على اضافة المزيد من الخبرات من هنا اما في قسم التعليم وهو قسم ضروري ايضا مثل قسم الخبرات العملية فقم بإضافة مؤهلك التعليمي يعني الشهادات الجامعية التي حصلت عليها طبعاً لا تقم بإضافة شهادة الثانوية العامة أو البكالوريا إلا إن لم تكمل دراستك الجامعية بعد ذلك قم بكتابة اللغات التي تتقنها مثلاً الإنجليزية ثم اختر مستواك في تلك اللغة هل هو مبتدئ، جيد، جيد جداً؟ لغة أم؟ أم مستوى؟ بالضبط ماذا؟ أنا سأختار B2 ثم أقوم بإضافة لغة أخرى، هذه المرة سأختار اللغة الأم، بعد ذلك في المهارات قم بإدخال مهاراتك التي يمكن أن تساعدك في الحصول على الوظيفة مثل برامج الحاسوب التي تتقنها والمهارات اللينة التي اكتسبتها، يمكنك أيضا أن تقوم بإضافة أقسام أخرى مثل الهوايات والتدريبات والدورات التدريبية التي يخصها، وبعد أن تنتهي من إضافة جميع المعلومات التي تريد إظهارها في سيرتك الذاتية. لا تنسى دائما الضغط على حفظ ومتابعه لمعاينه سيرتك الذاتيه وتحميلها كما تشاهدون هذه هي السيره الذاتيه التي قمت بانشائها مجرد سيره ذاتيه وهميه حتى اشرح لكم فقط كما تشاهدون التصميم جميل جدا يمكنني ان اقوم بتغيير الالوان من هنا مثلا الى اللون الازرق ولا تنسى دائما الضغط على تطبيق التغييرات حتى يتغير اللون ايضا يمكنك ان تقوم بتغيير حجم الخط ونوع الخط او حتى تغيير القالب بالكامل اما ان اعجبك التصميم انا ساجعله ساعيده الى اللون الافتراضي ان اعجبك تصميم سيرتك الذاتيه في النهايه يمكنك ان تقوم بتحميله مباشره وكم تشاهدون قمت السيره الذاتيه الان قمت بتحميلها بتنسيق PDF هذه هي او يمكنك ان تقوم بطباعتها مباشره عن طريق الضغط على زر تباع في بعض الأحيان عندما تقوم بتباعة سيرتك الذاتية قد تلاحظ أنها يعني ظهرت بطريقة غريبة تأكد دائما من الذهاب إلى المزيد من الإعدادات واختيار هذا الخيار حتى يتم ثبت حجم سيرتك الذاتية بالكامل وبعد ذلك يمكنك أن تقوم بتباعتها بكل سهولة أما لو ظهر لك أي خطأ في تنسيق سيرتك الذاتية فيمكنك أن تقوم بتغيير القالب وسيختفي ذلك الخطا لانه في بعض الاحيان عندما تقوم بانشاء سيره ذاتيه باللغه العربيه اول مره تقوم بانشاء سيره عن طريق موقع جيتور سي في قد تكون قد يكون تنسيقها غير مضبوط لذلك لو قمت باختيار قالب اخر ستحل تلك المشكله